مواقف مثل هاي هي اللي بتتذكرها على مدار حياتك المواقف اللي انت كنت الحدث الرئيسي فيها لما تكون سعيد جداً أو حتى حزين عن جد صدق اللي بيحكي انه المواقف المواقف المؤثرة هي أساس الحياة أو ما أعتقد انه هالكلام صحيح تقريباً أغلب الأنميات اللي بتشدني وبتشدك كمشاهد بيكون أساسها كتابياً هو إظهار الأحداث المهمة والضخمة على مدار الأنمي وشي جداً مهم للأنمي لحتى ينجح بحيث انه رح نمل في حالة تطرق العمل بشكل كامل للمواقف البسيطة ممكن بين فترة وفترة تظهر بحيث انه نفهم الشخصيات او العالم اللي عايشين فيه بشكل جيد لكن لو فكرت فيها شوي المواقف المؤثرة والقوية اللي بتأثر بحياتك نادرا ما تحصل تقريبا اغلب حياتنا عبارة عن تصرفات نمطية بتتكرر مع تفاصيل غبية نوعا ما وشو رأيكم بانمي كان ركيزته الاساسية هي هي التفاصيل اللي اعطت مجرد رسومات حياة واقعية <تصفيق> كي اون بيحكي عن يوي باول ايامها بالمدرسة الثانوية واللي قررت انها تجدد حياتها الممله اللي عاشتها بالاعداديه، للاسف يوي ما بتنتبه على نفسها الا وهي روحت نص الفصل الاول بدون ما تسوي اي شيء، هون اجى الوقت لانها تقرر انها تدخل بنادي، سبحان الله اخطات بالنادي اللي كان بدها تروح عليه وراحت لعد نادي الموسيقى الخفيفه، المعروف ب كي اون، وهالنادي كان بأسوأ حالاته، بحيث انهم لو ما ضموا اي طالبه، النادي راح ينحل، يوي كانت بالنسبه لاعضاء النادي مثل الملاك اللي إجا لينقذهم طبعاً بشكل أو بآخر تم إجبار يوي على إنها تدخل هذا النادي ومن هون بتبدأ حياة يوي وصحباتهم المدرسية بهالنادي <تصفيق> كي اون كان قفزة قوية جداً بالنسبة لكيوتو انيميشن بحيث انه كي اون كان ركيزه كيوتو انيميشن اللي نعرف من وراها، واللي من بعد هالانمي الاستوديو ابتكر فكره مهمه جدا، كانت سبب بانطلاقه كيوتو انيميشن في مجال صناعه الانمي، كاستوديو يقتبس اعماله الخاصه ويحولها لانمي، بتلاقوا تفاصيل اكثر عن هالفكره بصندوق الوصف. كي اون امتاز بكثير اشياء، حرفيا فيني احكي انه من افضل اعمال الشريحه من الحياه والموسيقيه، كثير قنوات اجنبيه تكلمت عن مميزات هالانمي، الموي الكيوت الاقتباس المذهل، الانيميشن الواقعي، واخيرا الموسيقى. بس في لسه مميزات اكثر واشوف ابرزها واهم من كل ذكر سابقا هو تعمق كي اون بادق التفاصيل. كتشمت... <تصفيق> مثل كنزة أخو ريتسو اللي مكتوب عليها 14 واللي بتلمح لنا إنه أساساً عمره 14 أو حتى مشاهد مثل ارتباك نيو قبل ما تبدأ الحفلة الموسيقية وردت فعل يوي لما سمعت رقم التواصل مع البرنامج على التلفزيون <تصفيق> تقريبا قوة كي اون بنظري كانت بهالنوع من المشاهد اللي ركزت بشكل اساسي عن تفاصيل دقيقة جعلت من عالم كي اون قريب للواقع لكن في سؤال مهم تبادر بذهني طول ما انا عم شوف الانمي بما اني عمشوف تفاصيل حياة شخصيات ليش ما مليت الجواب طويل نوعا ما لكن رح اقسمه لقسمين مرتبطين ببعض لتوصل الفكرة بشكل افضل واحد معرفة الكاتب بطباع الشخصيات اثنين كتابة احداث متناسبة مع طباع الشخصيات نبدأ بالسبب الاول واللي هو معرفة الكاتب بطباع الشخصيات وهالشي بتمثل بانه الكاتب يكون عنده خلفيه عن يعني الشخصيات اللي بده يكتب عنها وهالشي بيعتمد بشكل اساسي على خيال الكاتب فينه يبتكر طبع شخصيه من العدم او حتى يقتبس بعض الصفات من الناس اللي عاش معهم صفات شخصيات واقعيه مثل تكون خجوله ملتزمه حماسيه حشريه او حتى غبيه وهشي كان نقطه قويه بكي اون بحيث انه الكاتب كاكي فلاي قرر يقلل كمية الشخصيات على حساب انه يتعمق بالشخصيات بشكل اكبر فانت عندك خمس شخصيات اساسية رح تعيش معهم على مدار الانمي كل شخصية الى طباع وتصرفات مختلفة هيراساوا يوي الشخصية الرئيسية واللي كل همها هو انها تستمتع وهالشي بتشوفه باغلب تصرفاتها مع المحيط اللي حولها اكياما ميو الشخصية العصبية اللي تميزت بجانبها الأنثوي. وهالشي بتشوفه بمشاهد مثل خوفها من الظلمة. او حتى خجلها من تشوف فيديو محرج عنها. تاينا كاريتسو الشخصية الكوميدية واللي جميع تصرفاتها مايلة لأنها تكون ذكورية. وهالشي واضح من طريقة جلستها وهي متربعة. او حتى طريقة تعاملها مع الناس الجدد اللي بتقابلهم. كوتو بوكي الشخصية الغنية اللي كل اياه انه تسوي اشياء بيسويها الناس العاديين والشيء بيتمثل برغبتها بانها تنطرد من الصف او حتى انبهارها باشياء عادية جدا وأخيراً ناكانو أزوسا البنت الكوهاي اللي بتحاول و وترفع اسم النادي هالشي ظهر طول مانا ما موجودة على مدار الأنمي وعندك كم شخصية فرعية كان إلهم أدوار ممتازة جداً بأغلب أحداث الأنمي ننتقل لسبب الثاني واللي هو أبسط نوعاً ما واللي هو كتابة أحداث متناسبة مع طباع الشخصيات بحث الكاتب على مدار الأنمي جاب مواقف قادرة على أنها تشدني كمشاهد لأعرف شو حتكون ردة فعل الشخصيات مثل لما نودوكا أكلت الفريز الموجود على كيكه يوي لحظة تحمست لأعرف شو حتكون ردة فعل يوي وردة فعلها كانت صادمة نوعاً ما <تصفيق> بحثنا اتصلت على أزوسا لتستفسر عن غرابة هالموقف لحد ما وصل هالشي لمسامع موغي واللي جربت هالشي على ميو هوي تحمست أكثر لأعرف ردة فعل ميو وكمان ردة فعلها كانت صادمة جداً هون سريع ميو نادت نودوكا لتورجيها ردة فعل ميو على اكل فريز، ولتأكد لها انه اللي سويته غلط. اها اكيد شفتوا اللي شفته، تفاصيل دقيقة جدا خلقت مشهد ممتع، ونوعا ما فيني احكم انه جدا قريب من الواقع. ومثل هالمشاهد الكثير والكثير مثل لما ريتسو قررت تفاجئ موغي فانقلبت المفاجأة عليها والفرق اللي فرضته ميو بقلقها بين لما يوي كانت عم تكوي وبين موغي لما كانت عم تكوي وكثير من التفاصيل الدقيقة اللي بثت الحياة بشخصيات كي اون سي <تصفيق> نو بالأخير كاون عمل مميز جدا بالنسبة لي الشخصيات الموسيقى الانيميشن والألوان كلها كانت بلفل عالي وطبعا أهم ميزة ميزة كاون التفاصيل الدقيقة صانعة الحياة